Bună churgica. Buna juridică. Ce faci? Ne plimpam pe parele din 7. 7. Azi spem cine ofera -șa 7. Cam mari Vreuzi da Daca ar fi mai mici putea fi mai fain Da, de jos de aici, de mm, Nu chiar mm? Pevlarie Haine Foarte faină o astea, deci asta mi-i spar foarte faine Gentuțile astea Cum? Gentuțile astea mi se pare foarte fain. Da? Trebuia sa vă spună niște spații mm. Să ia mai puține haie, adică, da? Nu, am mai luat mai nu? Mhm. Și îți mai luai în florita, că mai le 10... Așa. Așa, și-a făcut un toalet în top. Așa faci, când... Păi cineva și bai mai munci cu bine, nu? Evident, evident. Ceva bani mai munci cu mine, ca a spus echelt. Nu. Eu mă. Ascultăm toaleta. não tô lá muitos Hello, hello, how are you? Hello, how are you? I am the one, machine. The manual, right? English a bit? English a bit? English. My grandma, my grandmother, working on this. Many years ago. A fără e fără. Suveic? Suf. Suf, ok. Suf, suf, suf. Suf de ship. Franția, ui? Franția, ah, English English Italian ah. uh. Spanish Spanish Spanish okay. Du... Du spirale yeah. spirale, You to come be on. Oh yeah, okay, okay. Ah, okay. Yeah, yeah, yeah, I see, I see, I see. Yeah, we, we, we, we. I poi c'è sotto un connettore un connettore tempo che è finito il ah, tempo, tempo six, 6 Six hours 6 ore, hours Rapid. Mm. ok De rapido hai like, robotic, eh? sí. <laughs> Can have a look here. deo. Da e puțin. Hmm? Ca o încheiere. O o ca Nu o încheiere, Da. Asta a fost chef uh, 771. Ce mi a plăcut. Ca totul. din închiere. mi-a Ca Ce mi-a plăcut? Are are un far mai lui diferit de Marakech. Uh, Marakech diferit de Anca, da toate are chestia lumea Deci, de vizitat. Ui, ui, ui. Orgoara Cate? 45 sau 45? 55? 55 55? Ah, 55 55, ok Cam asta e Chef s oraș, o surpriză. Ia sa l de parcat Parcini în inuit. Zeci de noapte. Cel mai bun preț mi s-a uh, 20 de lei pentru 20 de ore. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 12 20, 20, 20, Intrarea Mcness Avanței, avansei, găsim poarta principală din Mcness Dacă am intrat acolo cu mașina nu, dar o să intrăm acum pe jos allez La dit si, ça me... je, je n'ai comprendre pas Vedem acum cum e prin centru-centru, uh, vechi. -centru. Am mai bătorie că schimb materialul ăsta. acum într un în mediu nou. O să mergem înainte. la centrul orașului. A ah, sunt interesant. pesica cum o, cum o pisica. Pisica, Pesica, pe o o pregătești. <fută -i> Fel de la akşam, nu știu. Fă fel de încălzi, brăcăminte, încalțimente, undișnu. Tot fel de, fel din de brăcăminte, încalțimente, fel de, fel de, de, de toate firmele, toate. Miao hau. Toate ce vrei și nu vrei. Balancearca, Nike, Adidas. Habibas. Ia, ia, ia. Valencia. De fel de chestii fel de fel de chestii Ban, sa Acum încă liniște, nu foarte multa lume Hai e motorul Hai ca da. Nu Nu să vă mulțumesc! O restauran tipic marocan. O restauran Asma o să interior. de pisici. Și o drumad de croiitor, asta. Iată, vine scuză gata ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. O, ce... Toată plină de chestii. <guss> <Minum>. <guss> Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, ok. nu, nu, nu,